Üdvözöllek, adjon Isten mindenkinek! Krisztófer megkeresett engem, hogy van egy olyan elgondolás, hogy ugye a szakrál és a szent koronánkat. mint nekünk magyaroknak, itt a Kárpát medencében, egy ilyen búza ágyra helyezni, mert hogy a búza ugye az élet, a Jézus arca van bele, a népi hiedelmünk szerint, amiben mindig lehet bízni, és hogy adnék-e búzát. Hát ez egy nagyon érdekes megkeresés, és nagyon érdekes választ fogok erre adni. Én nem adok senkinek búzát. Királybúzát biztos nem adok. De egyetlen egy alkalommal most kivételt fogok tenni, mert a Szent Korona és az alapgondolat az olyan nemes, amely miatt kivételt kell tennem. Ez, ez, az én életemben a az nem az én szabad döntésem volt, Varga Frigyes nemesítette ki, a király búza és én király Roland, nem én adtam a nevet, nem én nemesítettem ki, Varga Frigyes nem nemesítette ki, ő tanított meg egyébként a nemesítésre, ennek a fajtának, ennek a fajnak a fenntartására, ez, ez is feladatom, de alapvetően ezt ő nemesítette ki, és az, hogy a nevünk véletlen egyes, és ez csak nekem tetszett, meg ez egy nagyon jó dolognak tűnt, de mára kiderült, hogy ez egy, ez egy nagyon komoly, elhivatást eredményezett nekem, tehát gyakorlatilag nem én irányítom az életemet abból a szempontból, hogy én hogyan viszonyulok a királybúzához, hanem a királybúza irányít engem. Miért érdekes volt a megkeresés, és miért érdekes lesz a válasz? A szent korona, a szakrális koronánk itt a Kárpát-Berencében élő népeknek, és főként ugye, mint magyaroknak nekünk, Ugye egy nagy jelentőséggel most nem akarok a Szent Korona történetére kitérni, mert nálam sokkal műveltebb emberek sokkal jobban ezt el tudják mondani, de mint Molnár, és mint Pék, és mint volt katona, azért, azért el kell mondjak olyan dolgokat, amelyekbe ez a nép nem gondol bele, de tudja. Csak én most összerakom egybe és nem lesz benne semmi olyasmi, amit meg lehet kérdőjelezni, csak ezeket az evidenciákat nem raktuk sorba. Varga Fügyes, amikor kinemesített ezt a királybúzát, ebből négy törzsanyag alakult ki. Két törzsanyag nincs használatban. Két törzsanyag használatban van. Az egyiknek Spelta X Estivu, ezek a latinbes nevek, a neve ez egy tönkői és közönséges búza hibrid keresztezés. Ez van Mohács, egy mohácsiakcsonyáj. És van egy másik, ami itt Kecskeméten van, a kiskunok Földjén, amelynek az a neve, hogy Triticum rex szálváció. Ez latinul azt jelenti, hogy Triticum az búza nemzetség, most a növény tanon belül, búza nemzetség. Rex királyfaj, és szálváció megmentő vagy megváltó a szálváció jelentése. Ha megszemélyesítjük, akkor Salvator, Salvatore, az olaszoknál, ugye. És, tehát, királyfaj, megmentő, megváltó fajta. És akkor azt gondolom, hogy elkezditek érteni. A Szent Korona, a szőr most föláll a kezemem, a Szent Korona és a királybúza között van egy analógia. Mint minden búza, ha meg, tehát mint mag, és elszórjuk bárhol a bolygón, szinte bárhol, még a sarkörön is, a nyári hónapokban, amikor egy pár plusz fok van, és a sivatagokban, az önálló kis erejéből és a kis párából elindul, hogy ott mennyire élne meg, az egy dolog. De végülis a bolygó mindenhol kicsirázik, életbe indul. De a bolygó nagy részén termelik is, és az emberi civilizációnak időt ad. Időt, hogy lehessen sajnos háborúzni is, lehessen gondolkodni, lehessen nem csak a gyűjtögetés, vadászás, halászással, nap mint nap, reggel és foglalkozni, hanem időt adott nekünk. Az emberiség egy részre rosszra használta, meg egy másik részre jóra használta. És mi magyarok általában jóra használtuk ezt a dolgot. Sok természetközeli nép tiszteli és szereti a búzát, mert tudja, hogy mit kapott tőle ajándékba. Nagyon sok nép, Mára megalázza a búzát, kihasználja, eltorzítja, itt már gluténézékenység irányába eltorja az emberiség a búzát. És mi az analógia? Az, hogy Jézus Krisztus királybúza, és ugye hát maga a Szent Korona. Ez a, ez a kapcsolatrendszerben. A nagyon egyszerű, Mikor a búzát, mint egy szemet, bárhol elszoradnánk és élet sarjadna belőle, de mit csinálunk mi végül is vele igazából? Ebből az életből félre valamennyit magnak, de amit igazából a búzába teszünk, elpusztítjuk. Izzé, porrá, törjük, őhöljük. Ezt az őrleményt, ezt az elszórva lisztet, ebből nem lesz élet, hogy kikeljen. Jézust 33-es korában meggyilkolják. Egy népítélet, egy helytartónak a közös ítélete alapján kiiktatják megölik, elpusztítják. Tehát mi is a búzát elpusztítjuk életet teljében. Jézus Krisztus 33 éves. Utána ezt a lisztet betesszük egy helységbe, és ott az életvizével találkozik, és a levegőből lévő élőlének, amit a Jóisten a levegőbe adott élesztőgomba, teljesabb baktérium, ecetsabb baktériumok által, elindul egy ilyen erjedés, egy kovászalódás. A száraz lisztön magával nem csinál semmit. Az életvizével és ezekkel a kis parányi élőlények, amik bennünk, rajtunk tömegével vannak, ezekből átalakul egy metamorfózis Tehát Jézus is eltűnik a barlandban, ugye? És harmadnapra feltámad. Ez a tiszta, elkezd élő anyag lenni. De már más, már átalakult, már valami egész más. És itt egy nagyon érdekes dolog jön, a tűz. Amikor ez a tészta meg kell, és a tűz oda-visszük, most, hogy az afrikai kontinensen olyan búzák teremnek, és az európai meg olyanok, hogy ott ilyen kicsit laposabb, lapkenyerek, ilyen pászkás jellegű dolgok lesznek, itt meg ilyen kelt, tojészták tudnak lenni, mert ez egy búza sajátosság. A bolygón mindig úgy viselkedik, ahogy jó nekünk, ahogy jó az élőlényeknek, a búza csodálatos genetika. És a pusztító, vagy a tisztító, vagy a szent tűz, az igazi tisztulást hozó tűz, Ebbe egy olyan kenyeret varázsol, az ember segítségével, ami, ami az embert, az élőlényeket, az állatokat gyönyörűen tudja táplálni. A kovászos kenyér, a, a kenyér, ahogy kisül, és kinyitjuk a kemenceajtót, vagy bármi kis akár, akármint, egy gássütőt, egy, egy, egy modern villanysütőt, egy hatalmas ipari kemence, hogy kijön ki a, a, a, a frissen sült kenyér, az, az gyakorlatilag molnáris pékként azt kell, hogy mondjam, hogy az olyan csoda, minden alkalom, akárhány száz, akárhány ezer kenyeret sütünk le, hogy azt mondják a bolygón, ezen a bolygón, hogy a frissen vágott fő illata hajnalban. A hajnali párás, tehát a hajnali ö, időszakban a friss szántás, a talajművelés és a, és a friss kenyér illata látványa, gyakorlatilag minden emberben egy ősi boldogságot, egy ősi, egy ősi beteljesülését annak a pillanatnak ébreszti föl. És gyakorlatilag az analogia Jézus Krisztus és Búza között itt van. Ebben a történetben van. Ö, az, hogy a Szent Korona hogyan ide, hát itt, itt nagyon könnyű. Ugye Jézus, a Isten fia, tehát a, a Szent Korona az a... Az a Isten és a földi király, és a földi emberek közötti gyakorlatilag, mint egy antenna, ami veszi az adást és átadja, hogy embereket hogyan kellene itt létezni. És gyakorlatilag, ha a Szent Koronát ráhelyezzük az életre, én azt gondolom, hogy a búzának az energiája, az ősi ereje, és a, és a Szent Koronának az a, az a passzív ereje, amit most nem aktív, mert, mert, mert őrült bajok vannak a világban, őrült én azt gondolom, hogy egy -e nagyon izgalmas, tehát az a szőr föláll a kezemen, amikor azt mondjuk, hogy a búzára az Ónodó megkeresett, és azt mondja, hogy a búzára rájézni a Szent Koronát. És hogy hát én a király búzának az Ista történetét, a nevét, a, a, a, a kis porzását minden évbe, és mondom, a szálvációt, a megmentőt összehozva a Szent Koronába. Há, micsoda nemes gondolat ez? Micsoda egyszerű, de végtelenül nemes, és soha senkinek eszébe nem jutó gondolat. Tehát én nem adok senkinek királybúzát, nem szoktam adni, ez egy szabadalom, ez Varga figyels, nagy titka, és van egy királybúzatitok le Mohácson, és itt egy kecskeméte, ők sem adnak el, én sem adom és senkinek. De erre a nemes célra kötelességem adni. Ez fölöttem álló dolog. Ez, ez, ez olyan, mint a korona ő. Megvan, hogy mit tehet, és mit nem tett. Nagyon sok minden nem tehet meg. Én sem. De ami, ami a királybúza, vagy a Szent Korona, vagy a Kárpát-Penencét, vagy a magyarságunk érdekeit szolgálja, nem, nem, semmi, semminek nem álltok az útjában. Tehát nagyon szívesen adom, nagyon jó szívvel adom nektek, a legszebb genetikát adom a királybúzából, és remélem valamilyen hatása lesz erre a világra, én nem vagyok egy nagy azotériás ember, nézzétek el nekem, én egy egyszerű paraszgyerek vagyok. Nagyon pici sváb, és főleg magyar vér van, csörgedezik az ereimben. De, de ez az ötlet és ennek a szekraítása még egy ilyen paraszgyerek, egy ilyen egyszerű parasztembert is, mint engem megérint. Úgyhogy bármi is lesz ebből a dologból. Azt gondolom, hogy olyan ember kérte tőlem, olyan dologra kérte, és ez olyan összetartozó dolgok, amelyeknél én csak segíteni van jogom és kötelességem. Úgyhogy használjátok egészséggel, bármire, ami, ami, ami szolgálja a népünket. Köszönöm, hogy meghallgattatok.